القلب يعشق كل جميل القلب يعشق كل جميل وأنا قلبي عاشق مستني تعبت من كثر المراسيل يا أهل الهوى دلوها عني أنا قلبي ساكن في إيديها وعينيها ما غابت عني يمكن لقايا يجرحها بدمعة من نعنيها عينيها خايف لشوفها تسألني طب كنت فين طول الغيبة؟ وادي اللقا قرب حبة وأنا بكرة رايح ألاقيها ولبست بدلة مكوية وعملت حفلة وأغنية ورحت أسأل عن بيتها لقيت عيالها حواليا رميت بوكيه الورد لما لقيتها معدية سألتني مين انت يا بيه قلت لها تعيه في الدنيا سألتني مين انت يا بيه قلت لها تعيه في الدنيا مصطفى أحمد فوز